मगर इस यकीन को पाने के लिए इस यकीन को पाने के लिए कुछ लोगों को वो यकीन पांच घंटे में मिलता है कुछ स्टेशन पांच साल के होते हैं कुछ पांच महीने के होते हैं लाइफ इज अटेशन स्टेशन अपॉन स्टेशन एंड अपॉन स्टेशन अपॉउ्ट स्टेशन हर तरह आती है फिर यकीन दिल्ली विल है ये जिंदगी कभी खत्म नहीं होती बेटा یہ زندگی چلتی رہے گی اور تو نے اپنی لیگیسی دنیا میں چھوڑ کے جانی ہے اپنے ویلوز کی اپنے اصولوں کی اور آخرت میں اپنی پوٹلی لے کے جانی ہے اپنی جزا اور اپنے ریوارڈ کی کہ میں نے اس جسم کو ضائع نہیں کیا میں نے ایک بے کی زندگی نہیں گزاری میں نے ایک بد تہذیب زندگی نہیں گزاری میں, ایک کی زندگی نہیں کیا. میں بہادر بنا تھا میں روشنیوں میں, میں, آیا میں, تھا. میں نے ایمان کو قبول کیا میں مناسب میں تھا میں نے انکار کیا من کا اور معروف کو گلے لگایا میں نے حق کو اپنا خون بھی دیا اپنے جذبات بھی دیے اپنے لمحات بھی دیے اپنے لازاد بھی دیے اور अपना भी कुर्बान किया अपने अपने की की की अपनी सर्च की अपने की वो बेसकूनी होगी क्योंकि सारे रिंग नहीं, आपने के के नहीं। अगर निकल जाएगी कुछ लिया कुछ नहीं पहुंचा दो तीन स्टेशन में बड़ी बनायूंगी ये अभी एक फेज चल रहा है आपका चार साल का اس میں جو کچھ کلیکٹ کر سکتے تھے یاد رکھنا ہوگا کہ زندگی شاید موقع نہ دے اور دے گی مگر پھر ریلیکس کرنے کا ٹائم کم ہو جائے گا جتنا اپنے to to اسٹیشن میں جا انسان سوچ, نظریہ, عقیدہ, thought, mindset, values, اصول, قوائد, پہلے وجود میں ہوتے ہیں پھر بکار کی جنگ لڑتے ہیں مکان کی جنگ لڑتے ہیں پھر, پھر ریٹینشن کی جنگ لڑتے ہیں اور پھر کمال کی جنگ لڑتے ہیں جسے ایکسیلنس کہتے ہیں میچورٹی جسے کہتے ہیں اس کے بیچ میں سٹیشن سکتے ہیں مہینے کے کچھ ایک گھنٹے کا, کام کیا, کیا تیرے پاس اگلے اسٹیشن پہ آگے بڑھنے کے لیے نئی بلائے نئے لوگ نئے چیلنجز نئی آبسٹر اس کے لیے وہ یقین آئے گا ہی جب جب وہ ویلو ایڈیشن کریں گے سبر کے یقین مجسر نہیں ہوتا کرنا پڑتا ہے کیونکہ مگر اسٹیشن کیا مگر تیئیس سے بائیس سال لگے ابو سفیا ندی اللہ کو قبول کرنے میں کبھی کبھی کچھ سٹیشنز کو میچور کرنے میں 23 سال لگ جاتے ہیں 22 سال لگ جاتے ہیں 15 سال لگ جاتے ہیں اگر ان قیدوں میں ان بڑی بڑی ہستیوں نے جو کاٹی تاریخ میں امر ہونے کے لیے دنیا اور آخرت میں نام بنانے کے لیے صبر نہیں ہوگا کیسے چلو گے صبر اپنے مزاج کے خلاف صبر اپنے حالات کے خلاف صبر کچھ دکھ نہیں رہا مگر قدم بڑھا نہیں صبر اس گر میں جہاں دشمن ڈیفائنڈ نہیں صبر جہاں اپرچونیٹی بھی ڈیفائنڈ نہیں سبر اس گر میں جہاں پر لوڈ فائز ہی نہیں ہے ماضی کے لوگوں کی صبر اس ڈومین میں اس رول میں اس فیشن میں جو کیا نہیں کبھی کسی نے اس کے اندر جس میں ریفرنس ہی نہیں مل رہا کتاب صبر اس کے اندر جہاں استاد ہی نہیں مل رہا کوئی سبر زمین میں جہاں مارکیٹنگ ہی نہیں کر پا رہا اس کی صبر اس کی جہاں لوگوں کو چاہیے ہی نہیں وہ اس کو صبر اس میں جہاں بہت زیادہ اس کی وہ فیشن فینٹسی نہیں جڑی صبر جس کو کوئی معاشرت نہیں ملی اس گرے میں وہ صبر وہ صبر جو اس انتظار میں وہ صبر جو اس شاہکار میں ہے وہ صبر جو اس وقت میں ہے صبر ان تنہائیوں کے اندر صبر کے کبھی خوف چھڑو گے تو خوف نکل جائے گا صبر کے کبھی خوف کو پکڑو گے تو امید نکل جائے گی ہاتھ سے صبر خوف پکڑو گے امید پکڑو گے تو محبت ہاتھ سے نکل جائے گی محبت سنبھالو گے تو بوبس ہاتھ سے نکل جائے گا بوبس کو ہاتھ تو یہاں سے آپ کا غصہ یہ سب سنبھالنے کامنے کا اور ہر بڑے باتیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تیرے آئیڈیا ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تری پوزیٹیوٹی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تیروں آپ ہمیں سبج ہی نہیں آتا سبر ان وقتوں کا تو اس یقین کو اچیو کرنے کے لیے جہاں دل میں وہ ٹھنڈ ہو کلیجوں میں وہ سکون ہو حرکتوں میں وہ سکن ہو وہ سکنات ہو وہ یقین کے بغیر نہیں آ